من كتر ما انا مش عارف اشيلها من دماغي او بمعنى اصح من كتر ما هي مش عايزة تسيبني وفجأة لقيتها قدامي وقالت لي من الوزع يا فالويل لكل الويل. أول ما شفتها طبعًا أغمى عليا، وما فقتش غير تاني يوم على صوت المنبه بتاع الشغل. بس أول ما صحيت لقيت في حاجة غريبة قوي تحت المخدة. ببص لقيت الكتاب اللي ولع من 10 سنين، بس أنا عملت إيه يعني عشان كل ده يحصل لي والكتاب اللي اتولع فيه ألاقيه رجع لي تاني وأنا ليه في الدوام دي بقالي 10 سنين؟ يعني صحيح كانوا بيجوا لي بس مجرد كوابيس وبتاع بس الثواني هو انا اللي يثبتلي ان هما كانوا مكوابيس ومكانش بيحصللي الكلام اللي ده في الحقيقة خلاص اتشاف اي حاجه المهم على قد ما كنت مصدوم ان الكتاب ظهر تاني على قد ما كنت فرحان جدا ان انا فعلا هقدر اقراه واللي يحصل يحصل بقى اي إن كان ايه هو فتحت الكتاب من اول الصفحه الرابعه لقيته بيحكي عن واحده اسمها عيشه قنديشه واللي انا فهمته من ملخص الكتاب ده كله ان عيشه قنديشه هي اميره مغربيه جميله جدا واللي اتعمل لها برنامج مخصوص من كتر جمالها محدش يعرف شكلها بالظبط لحد دلوقتي بس نعرف عنها باه جدا للرجاله واجسامهم واكتر حاجه بتخاف منها ان حد نار قدامها بس ممكن تبع جندي من جنودها يأذيه، إن الحاجه اللي كل الناس متفقة عليها إن رجلها شبه خوف الجمال، وكانت كل لما تقابل راجل في طريقها، كانت بتجننه بجمالها ده، وبيبقى ماشي وراه زي المجنون وما بيعرفش يسيطر على نفسه نهائي، لحد ما يوصل المكان بتاعها وتقتله، ولحد دلوقتي محدش يعرف هي كانت بتعمل في الجثة عشان تختفي، بس في أقاويل بتقول إن هي كانت بتاكل الرجالة، وده تقريباً كان خلاصة الكتاب كله، لحد ما أخيراً وصلت للصفحة الأخيرة، وهعرف هي إزاي ممكن تختفي من حياتي. AHHHHHHHHH! <laughs> وهنا بقى ظهرت وكانت عايزه تمسك مني الكتاب وتحاول بكل قوتها ان هي تاخد الكتاب وتختفي تاني وقالت لي انا مش هسيبك مهما تعمل انا مش هسيبك قريت في الوقت ده أية الكرسي وهي اختفت والحمد لله الكتاب لسه معايا بقيت قاعد في الاوضه مرعوب مش عارف اعمل ايه لحد ما قررت ان انا انزل من البيت واخد الكتاب معايا بس اول ما نزلت لقيت كل الناس بتبص لي بطريقه غريبه قوي وكلهم مركزين معايا قوي لحد ما قابلت واحد من اصحابي وقال لي وانت وشك اصفر كده ليه قلت له ان مفيش حاجه بس س انا في حاله زغل ومشيت بس طول ما انا ماشي عمال بتخيلها في وشوش الناس اللي عماله بتقابلني قررت ان انا ادخل مكتبه عامه وحط الكتاب فيها اللي يحصل يحصل وانا رايح المكتبه لقيت في خناقه وعدها عديت من خناقه لقيت جنازه ان دايما الشارع زحمه ان انا مش عارف اوصل للمكتبه بسرعه عمال بمد ومفيش اي حاجه عماله بتوقفني الدنيا بايظه خالص اللي هو انت مش هتوصل للمكتبه مهما تعمل وطول ما انا ماشي عمال بفكر مليون مره قبل ما اعمل كده بس انا خلاص ما عدتش قادر استحمل اي حاجه تاني ممكن تحصل لي بالذات ان انا قريت في الكتاب ان هي ما بتسيبش اللي محضرها الا لما تقتله وفعلا دخلت المكتبه قسم اللي لا تبع الحاجات دي وكان في شاب بشكله محتار واول ما شافني بحط الكتاب لقيته جاي بيسألني بيقول لي ما تقترح لي كتاب بس يكون بيحكي عن قصص حقيقيه نفس الكلام اللي أنا كنت بقوله في الأول، فاديته الكتاب وقعدت له وملخصه انه هو بيحكي عن واحدة بقى ان هي مغربية وبتاع، فأول ما عرف إن هي بالذات مغربية وشاف نجم داوود في أول صفحة فاقتنع بالكتاب بسرعة وشكرني وسبته ومشيت، بس في مشكلة إن مكتوب في آخر صفحة عشان تسيبك في حالك لازم حد ياخد الكتاب أو حتى يقول اسمها، أنا آسف للشخص اللي خد الكتاب بس صدقني أنا تعبت مكانش قصدي أأذيك. رب تكون مارتوش أو تكون كويس.